У мене було чисте полотно, а діти поруч крутилися і заважали, якщо можна сказати. Я дала їм чисте полотно, дала фарби акрилові, пензлі, і вони... Почали просто щось там мазюкати, якісь патьоки у них такі складалися». У створенні цієї картини з назвою «Міцна родина – запорука щастя» Світлані Сукач допомагали діти п'ятирічний Микола та донька Ганна, якій 2,5 роки. Художниця каже, після переїзду із міста до села з'явилося більше натхнення для створення картин. Зараз із родиною мешкають у селі Приморському Запорізької області. Найперше, як для жителя міста мене здивувало сам побут, тому що треба було топити піч, треба було ходити за водою на колодязь. І для мене це було все в дивину. І тому я вирішила ну, такі свої емоції виразити на холсті, на палітрі відразу фарби змішувалися так, як мені хотілось. Мені здається, більш емоційна виходило творити роботи, тому що я дуже переживала таке зміна місця життя. І через це переживання мені хотілося навпаки, на холсті, на полотні показувати якісь гарні роботи і з людьми ділитися не своїми поганими думками, а навпаки ділитися радістю. Світлана каже, малюванням захоплювалась із дитинства, а зараз любить писати картини разом зі своїми дітьми пейзажі. Так, а також квіти, декорослі квіти у нас ростуть маки, у нас ростуть лі... різні навіть одна з не знаю квіточки. І я так буває виходжу, і що цікаво, коли я виходжу писати якісь твори з квітами, приходять або діти мої, і я їх також туди малюю, хоча спочатку я не планувала такого робити, або тварини, або гуси, собачки. І ну, от, такі виходять, можливо, камерні речі більше, і я вже створюю таку і анімалістичну композицію із квітами, і мені подобається ну, саме така Різноманітність Я б відзначив те, що картини дуже колористичні, дуже кольорові. Загальна аура робіт дуже з любов'ю написана саме до рідного краю. Те, що буквально сказала художниця, що любить своє село і з радістю пише все, що її оточує – це в роботах відчувається. Найбільша цінність у цих картинах сьогодні – це ті емоції, які художниця вкладає, а це гарні емоції. На виставці погляд у душу села представлені із півсотні картин, каже авторка. З поміж них графічні замальовки різних форматів та в різних техніках. Експонуватимуться вони протягом трьох тижнів. Ольга Іванова, Владислав Кищук, новини на Суспільному, Запоріжжя.